Із військовим Валерієм Казмірчуком попрощалися у тернопільському домі печалі. Сюди прийшли рідні друзі, учасники спілки ветеранів Афганістану, до якої він входив та побратими чоловіка. Валерію було 57 років. Він родом села Юськівці Лановецької громади. Загинув 16 квітня. Після служби колона з тілом бійця вирушила на Миколинецьке кладовище. Заступник начальника Тернопільського міського центру комплектування Віктор Білес розповів, як загинув Валерій Казмірчук. Вірні військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, вістичі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Після цього рідним загиблого вручили грамоту пошани і скорботи, підписано головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та прапор країни. У бійця залишилась дружина, донька, син і онуки. Поховали чоловіка на алеї героїв. Його друг, волонтер Сергій Ліпянин, каже, під час бойових дій в Афганістані Валерій Казмірчук був десантником, як і він. Шкода, що такий товариш покинув нас, але ми все говоримо, ми не прощаємося, кажемо, до побачення, ну і як солдатами. Будемо хоронити в наших серцях, з щастю, пам'ятати, що в нас є такий друг побратим. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут каже, Валерій брав участь у бойових діях в Афганістані в 1985-1986 роках. Отримав медаль за відвагу. Не кожному, як то кажуть, давали її, тому що за героїчні вчинки приймав активну участь у революції гідності, дуже багато допомагав по волонтерській діяльності, особливо по ліках під час проведення АТО і операції об'єднаних сил. Так склало, що почалась 24 лютого війна повномасштабна, і Валерій той час знаходився за кордонах по своїх питаннях бізнесу. Але, незважаючи на це, він кинув все, прийшов, я пам'ятаю. Батальйон тероборони, який ми створили, тільки зразу на другий день після початку війни і сказав, я хочу бути захисником батьківщини. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.